Artista Iune Prodan, internat de urgen în spital, medicii sunt rezerva -i. Solista de muzic popular, Iune Prodan, se află internat în stare grav la spitalul Elias din Capital, având probleme la pancreas și la ficat. Medicii de la spitalul Elia au făcut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sănătate a femei s-a deteriorat grav în ultimele zile si boala pe care o are o macina si s-a extins, iar tratamentul nu mai da randament. În ultimele luni a fost internat de mai multe ori în spital, ultima dat cu probleme cardiace. Iune la a avut mari problemele de sănătate, fiind supus unei intervenții la sfârșitul liniei itul lunii ianuarie. Atunci a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii.